Tekstimuotoista koodia on mahdollista esikatsella verkkoselaimella ja kirjoittamisen aikana. Voit avata HTML-kansioon tallennetun tiedoston selaimella ja halutessasi sijoittaa tekstieditorin ja selaimen ikkunan vierekkäin näytölle. Tämä helpottaa erityisesti muotoilujen hahmottamista. Näppäinkomento Windows-näppäin ja nuoli vasemmalle siirtää ohjelman näytön vasemmalle puoliskolle ja Windows-näppäin ja nuoli oikealle vastaavasti oikealle puoliskolle.